Ahoj, vítejte, v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme lístečky do losování. Budeme potřebovat vykrajovátko, brečko, origami krabičku, fixy, gumičky nebo brečko a nůžky. Takže Nejprve si vezmeme vykrajovátko a barevný papíry. A vykrojíme obrázek z těch na ty barevné papíry. Až to budeme mít vykrojený, tak se ten barevný papírek vezmeme a vezmeme si i fixu. Napíšeme tam nějaké jméno. Potom si vezmeme brčko, ustřihneme a ustřihneme. Potom si vezmeme ten lísteček a smotáme ho od toho jména, který jsme psali. A potom na to nasadíme to brčko. A nebo si můžeme vzít ten nebo si můžeme vzít ten lísteček, jiný vy, a vzít si gumičku a napsat tam jméno. A potom to znova zrolujeme a vezmeme si gumičku. Tou gumičkou to pak zagumičkujeme. A bumotáme to asi třikrát nebo čtyřikrát. Až to budeme mít, tak všechny lasovací lístečky hodíme do krabičky, zamícháme a nějaký lísteček si potom vylosujeme. A já mám Petra. A kdybyste chtěli vidět, jak se udělá takováhle krabička, tak se podívejte na naše video Origami krabička. Tak ahoj!